Lovitur grea pentru Ciolo Subliniere, după înfiincarea -un partidului. Unul dintre partenerii s-a retras, lansarea unui partid pe baza platformei, Ogreal. Lovitur grea pentru Dacian Ciolo Subliniere, la scurt timp de la anuncarea înfiincrii unui nou partid. Curtorul de cuvânt al PNL, Ionel Dan, a anuncat marci ce se retrage din platforma Civic România 100, condus de Dacian Ciolo subliniere subliniere iar cerui fondator a fost subliniere el. Dragi prieteni subliniere IFO subliniere Ticolegi, sunt unul dintre inițiatorii platformei România 100 în după ultimele evoluții, anunț public ce mei retrag din echipa România 100. De la începutul acestei inițiative am susținut ce fost sub liniere ticolegii de guvernare care doresc să continue proiectele începute trebuie să intre în politică alturi de Partidul Național Liberal. În repetate rânduri, în cadrul platformei am militat pentru o orientare politic de dreapta sublinierei pentru înscrierea noastră a celor care gândim în acest fel în PNL, singurul partid care poate învinge PSD sublinierei, care poate să ofere soluții pentru o administrație liberală care se modernizeze în România, a anuncat lunel Dan pe contul său de Facebook. El spune ce anul trecut sub i-a urmat crezul de a se înscrie în politic, intrând în penele pentru a opri abuzurile guvernerii PSD Alde. În toamna trecut, mi-am urmat acest crez politic. Am decis să mă implic în politic sublinierei, m-am înscris în PNL pentru a opri abuzurile guvernării PSD-al de sublinierei, pentru a construi împreună cu colegii liberali o alternativ politic-democratic sublinierei responsabil. PNL a arătat în această Perioace este partidul care face opoziție subliniere i care poate învinge PSD? a mai adugat el. Danx spune ce doar PNL poate fi o alternativă coaliciei PSD al de subliniere și desprinderea unui parit pe baza platformei România 100 este o greșeală subliniere real. Din acest motiv retrag din echipa România 100 însui invit în continuarea pe fost subliniere ti colegi, a subliniere acum am făcut-o deja de mai multe ori, să se se alture partidului Național Liberal, singurul partid care poate oferi românilor o alternativ liberal de guvernare democratic subliniere irresponsabil, a explicat Ionel Dan.